Välkomna till Centrumbiografen i Ronneby. Den 11 augusti då har vi en stor skolbiodag här i Sydost. Då välkomnar vi alla skolpedagoger och alla andra som jobbar med skolbiodag hit. Så 11 augusti kommer det bli en fantastisk skolbiodag. Tack!